Dette bildet er ett bild jeg er glad i å bruke i undervisningssammenheng. Det viser ett klasserom fra Europas første universitet i Bologna i det herrens år 1233. I utgangspunktet så står det for en type formidlingsbasert undervisning som jeg egentlig ikke er så veldig glad i. Jeg er glad i studentaktive læringsformer, men det er ikke alltid vi kan drive med undervisningsformer som flip classroom og så videre. Så av og til så må vi gjøre det beste ut av det. Og spørsmålet er da hvordan kan vi skape elevaktivitet der i utgangspunktet vi driver med en formidlingsbasert undervisning. Her ser det ett av klasserommene mine på høyskolen i Østfold. Her er det ganske mye enveis kommunikasjon. Det er foreleseren som snakker, og mange av studentene sitter passivt og følger med. Og i stadig flere norske klasserom så får dere det sånn som det er hos meg, nemlig at hver elev har en digital dings foran seg. De aller fleste videregående skoler i Norge for eksempel har dette allerede i dag. Så er da spørsmålet. Hvordan kan vi bikke eleven fra å passiv passivtittende til å være medvirkende undrende i en slik klasseromsituasjon. Svaret det er student respons systemer for eksempel. Her er en artikel av Helge Strømse professor ved Universitetet i Oslo. Han har sett på om om det kan skape noe pedagogisk merverdi å bruke klikkere knapper i undervisningen hans. Anbefaler absolutt å lese denne artikkelen. Men kortversjonen er at ja under gitte forutsetninger så kan dette her tilføre noe nytt og da spesielt dette i forhold til elevaktivitet. De fleste norske lærere forbinder dette med studentresvonssystemer med mentimeterknappsystemet Kahoot. Det brukes i veldig mange klasserom Och ja vi kan absolutt bruke Kahoot i en forelesning for å drive mer aktiv undervisning. Med denne videoen her lager jeg i forbindelse med bruk av presentasjonsprogrammer. Og da blir det liksom litt sånn at du med jobber deg litt sånn frem og tilbake, fordi at Kahoot er jo en ting, presentasjonen din er en annen ting. Ja, du kan ha en, du kan ha en Kahoot før og etter du har holdt presentasjonen. Det kan gå hende at jeg ofte gjør, men det som kanskje er mer spennende, det er at du har en kahoot som du har gående gjennom hele forelesningen din, som du kommer tilbake til, og som du da avslutter først ved slutten av undervisningsøkta. Det er ikke noe problem å få til. Du starter kahooten, men i stedet for å trykke inn på näste spørsmål, fortsetter du presentasjonen din, og når det er på tide med neste spørsmål du vill aktivere elevene, så kan du de gjøre det. Det blir liksom litt sånn halvferdig føler jeg. Det finns ett annet alternativ som kanskje er litt bedre. Det är ett annet verktøy som heter Socrative. På mange måter så gjør Socrative det samme som Kahoot. Men här har du en mulighet til å kjøre k raske kvisser. Jeg ska nå visa dere ett eksempel på det. For här har jeg for exempel en slide i PowerPoint. Så her kommer sliden min opp, og så sier jeg til studentene, hvis dere går ut på Socrative.com, velg å gå in som student, og så skriver dere inn romnummeret mitt, som er da unikt for mig som lærer, og min bruker som jeg alltid har. Så får de på en måte spørsmålet på skjermen på denne måten, og så kan jeg kjapt gå over til Socrative. Jeg er nå logget in som lærer og jeg kan gå in og trykke på Multiple Choice. Da får studentene mine nå mulighet til å trykke. Og nå trykket som ett eksempel på alternativ B som da eleven svarte på. I fortsettelsen av denne forelesningen kan studenten ha denne, dette vinduet fremme og når jeg kommer til neste spørsmål i presentasjonen min. Da er det på samme måten at det står ABC B, eller hvor mange alternativer du vil ha, og så går elevene in og stemmer igjen og stemmer igen og så videre. Men også sukkerativ blir litt kunstig da detta er et verktøy som ligger ved siden av presentasjonen. Så finns det andre verktøy som er integrert i selve presentasjonen. Det finns sikkert mange flere enn det vi viser her, men dette här er tre verktøy, nemlig Pull Everywhere, LearnLab og Mentimeter. Det som skiller ut disse verktøyene er er at du kan ha de integrert i presentasjonen din. Så når du for eksempel kommer til lysbilde 5, da har du liggende en presentasjon, en forklaring til studentene hvordan de kan komme inn og svare, og du vil få opp svarene på skjermen i PowerPoint mens du faktisk er i presentasjons modus. Disse verktøyene skal vi se på nærmere i neste filmen.